Mircea Badea a luat foc după procesul pierdut de Antena 3 în faga lui Covesi. a lovit tot ce i-a subliniere IT în cale, subliniere e fadna seu milete. Cei de la Antena 3 au declan subliniere At -un scandal mens după ce au pierdut procesul cu subliniere e Laura Codruca Covesi. Tuc Mihai Gudea, sublinierei cealaltă, vedeta antenei 3, Mircea Badea s-a dezlăncuit pur sublinierei simplu, în direct la România TV. Chiar dacă nu a fost parte în proces, Badea a lovit tot ce i-a stat în cale. Mai mult, Badea spune ce se solidarizează sublinierei financiar, nu doar moral. Cu colegii să de trust. Nu e niciun rezboi. E o execuție. Nu e legalitate de arme. N-a palmat orice fel de probleme ale lui mircea băsescu până la emisiunile noastre. Covezi s-a enervat, sublinierea n-a executat cu ajutorul unor judecători frico, sublinierea Cu ce armat să-mi determine ei pe mine să încer -mi scuze. Voi fi solidat, sublinierea I financiar cu colegii mei de televiziune, sublinierea I de emisiune. Banii îi poate lua teoretic. Dar nu me poate face să-mi cer scuze, a tunat Badea, care nu s-a oprit aici. Sublinieră-i atacat-o frontal, sublinieră-i pe sublinieră Fadna. O fi considerat ce eu am o sută dreptate de a nu mai introdus sublinieră-i pe mine în procesul sta. Covesi se umilește, îi pe, pe ea din poziția pe care o are pentru această acțiune penibil. Nu a demonstrat prejudiciul. Covesi a executat la noi tot ce se putea executa. Pe fondatorul trust lui, sediile noastre care stau în paragină acum, sublinieră acum acest proces, face un abuz în serviciu incredibil. Noi suntem greu de ucis partea a cincea, a mai spus badea.